Nemusím e, moc tu českou kuchyni, ale mám rád italskou kuchyni a taky indickou kuchyni. A proč říkáš, že nemusíš moc e, českou kuchyni? E, protože česká kuchyně, e, nejde mi o to, že je nezdravá, ale já hlavně nemám rád knedlíky, které jsou důležitá, součást část české kuchyně, já? takže to je asi můj případ. No. Nejvíc. Pff, Pff, hele, mě asi chutná nejvíc tak jasný že česká ale hrozně se mi stejská po Tex-Mex. Hrozně se mi stejská po fajitas. A hlavně texaský stejky. Teda jako, to je jako to je klasika S tě. tím s bramborama, že jo, vlastně cokoliv, cokoliv, je z brambor, tak mi strašně chutná. Brambory vlastně rozmačkaný brambory, bramborová kaše, pečený brambory. Um, já jsem byl ve Větnamu a hodně mi zachutnala větnamská kuchyně. Uh, ta byla hodně lehká, byla tam právě spousta nudlí. A dokonce jsem teda jedl i broučky, uh, jako komáry, mouchy a to, víc všechno ostatní. Byl to velký zážitek, um, nevím, jestli to někdy zopakuju, jako, ale bylo to chutné. Spíš je ten psychologický aspekt, že jím něco, co se mi skoro hýbe na talíři a uh, ještě představím, kolem mě létalo. Tak to byl velký zážitek.